تو ہے کہ پیپر زیادہ نہیں تھوڑا کریا گیا کرنا کے ہاتھ میں آم نہیں دے دیے اور لکرو اور ڈولی میری ہے